منه وَلَا مَدِينَ وقعه على التنبيه المجاليه انسجاما مع التوجيهات الملكيه بهذا الخصوص ومن هذا المنطلق عمل المجلس على دورات استراتيجيه متكامله للنهوض بالفعل الثقافي للمدينه بدءا باعاده الاعتبار للموروث التاريخي حيث نسجل هنا القرار التاريخي الذي اتخذها المجلس بالاجماع بدعم من السيد عامل اقليم ومديريه وزاره الثقافه والوكاله الحضريه والمتمثل في تصنيف البنايات المورسكية والاحياء التاريخيه بالمدينة تراثا ثقافيا مما سوف من حمايتها من معاود الهدم والحفاظ عليها كثروة عمرانية شهد على العمق الحضاري لمدينتنا كما صدنا رضا المجلس برغم جنسانوية لتشجيع مهرجان التقافية والفنية منظمة في المدينة والتعريف بالإبداعات المحلية ودعمها، ويبقى الحدث الأهم بالمدينة وتنظيم المجلس الجماعي ومكانياته الدات للدورة الأولى لمعرض الكتاب وعزمه على ترسيخ هذا المعرض موعدا سنويا وإعطائه ورداً أكبر خلال السنوات القادمة. السيدات والسادة إن مدينة العرائش الضاربة بآلف السنين في عمق التاريخ والمحتضنة لأقدم موقع أثري يمتد ل 4000 سنة قبل الميلاد وللعديد من الحصون والأبراج ولقبور مثقفين عالميين من امثال جونزيني واخوان كوتي وسولو واخرون هذه المدينه لم تكح بمكنونها الثقافي والتاريخي ولم ترى نصيبها من السياسات العموميه المركزيه والجياويه للتعريف بها وطنيا ودوليا لجعل السياحه الثقافيه رافدا من روافد التنميه المحليه وفي هذا السياحة نحيي المبادرات التي اتخذها السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل بزيارته مؤخرا للموقع التاريخي لكسوس وتعاونه بدعم المشاريع المزمع انجازها بالموقع سواء تعلق الامر باشغال الحفريات وايضا برمجه مشروع يرغم تحقيق اشعاع اكبر للموقع على المستوى الدولي وجعله عنوانا للسياحه الثقافيه بالمدينه. نشكر السيد وزير ايضا على تعاونه باستكمال مختلف تجهيزات متبقية بالمركز الثقافي في افق في اقرب بتمويل مشاريع ترميم وتهيئه برج السعديين، برج اللقلق، حصن الفتح، وايضا على استعداده لدعم المهرجانات الثقافيه ومعرض الكتاب بالمدينه. وفي الاخير اسمحوا لي ايها الدكتور الكريم بان اجدد والشكر على تشريفكم لنا بمدينه العرائش، متمنين لفعالية هذا اليوم كل التوفيق والنجاح وان الهويات الثقافيه بين بعض المجالات الترابيه وحده الهويه الثقافيه لكل مجالات مجال ثقافي وهكذا قدم اقتراح جديد تحديد هذه المجالات كما هي المجال الثقافي لعمل طنجه الاصيلة المجال الثقافي لعمل في المدق المجال الثقافي لإقليم تدوان، المجال الثقافي لإقليم فحصان المجال الثقافي لإقليم العرائش المجال في المجال الثقافي ليقضي بحسين ما، في المجال الثقافي ليقضي بشاب شاون، في الشاون، المجال الثقافي ليقضي بوزان، ومن المنتظر أن يدور النقاش داخل كل ورشة بين المتدخلين والمعنيين بالشان الثقافي من مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومثقفين وجمعيات.